بمناسبة ليلة حنان نتمنى له من العزيز القدير ان يرزقه الذريه الصالحة والحياة الزوجية السعيدة بالاهل افراح والمسرات ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اخذ مني كل شي تريده ويصير ما اقلك لك لا, لا لا لا لا اخذ مني كل شي لتريده ويصير ما اقلك لا وتسمع بس بلي وخذ مني دونك الثياب الحرير وبعد لا تخلي علي مال وحلي حلي، وأخذ مني منصب بهيت أمير، أو أخذ كرسي كثر ما يعتلي. او خل عيشي بظلم وبليل عسير وبعد بعد عني اصحابه لي بس دخلي يعييني يا دخليني اطبسوق الشبير وصل وصلت بوسط حضره يا يا يا يا منو منو, منو علي يا علي علي يا مطلق الدنيا مردها اجيتك والمرض روحي اصحاب <تصفيق> الحوائج <تصفيق> هاي اسمع اسمع اسمع اسمع خادم خادم <تصفيق> وينك؟ <قلبي؟ تصفيق> لا ابوي عمي اسد هذا اسد اسد وقفته مو مال اول مره مو صحيح عم بلو لا ما ادري انا اشوف هيك ماكو تصوير معودين معودين عليا علي مطلق الدنيا مرضها جيتك والمرض روحي مرضها يا, يا, يا, يا, يا ابن مديد من مديد على شباكك ماردها مردها عليك حسين مديد علي صلوات، مولى علي علي مولى علي علي مولى علي علي مولى علي علي هذا كرر علق الكون علي بجفوفه حمير جار. غطت القاع ثلاث حروف يا مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا <تصفيق> هذا وما علي علي ما علي علي ظنوة الشال حماسه وباسه عندي لحود ظهرنا وماسه ظنوة الشال حماسه وباسه عندي لحود ظهرنا وماسه فخر ابو حسين فخر عباسه فخر ابو حسين فخر شباب ها فخر ابو حسين فخر عباسه دنق الجود عليه وبأسه دنق الجود عليه وبأسه رايد يشوف هاي لطفوف الرايد يشوف هاي لطفوف ويا لطفوف يشيل الكوفه هذا كرار هذا كرر علق الكون علي بجفوفه يا وما علي علي ما ولا أعلى مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا سبقه حيد مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي للنواصيب وضح نيتي شيع وامتاز وأنا بشيحيتي للنوى وضحنيتي شيع وامتاز وأنا بشيحيتي من أبحثي فخر تربيتي من أبحثي أنفخر من نبح سيان فخر تربيتي دمي لطفوف صبغ جنسيتي دمي لطفوف صبغ جنسيتي دمي لطفوف صبغ جنسيتي فحلي الفحول قد المسؤول فحلي الفحول قد المسؤول قد الفراش فرش معروفه هذا كرار هذا كرار علق الكون علي يا علي علي صفقه حل اعلى ها ها ها هلا. هلا علي علي علي علي علي, علي, علي من عالم يا علي بايعناك من عالم الذر من بايعناك من علي وطها ومرنا نبايعك يا علو بايعنا يوم الغدير الحضر تكبد معنا وقعنا، طها ومرنا نبايعك يا علو بايعنا يوم الغدير الحضر تكبد معنا وقعنا، بالمهجنا يا علو من حبك رضعنا، بالمهجنا يا علو من حبك رضعنا، ما حبتك يا علو بهالدنيا تشاضعنا تشاضعنا تشاضعنا تشاضعنا هلا ها أو بس الله يعلم يعالج قدنا هواك من عالم الذر هي علي بايعنا أو بس الله يعلم يعالج قدنا هواك من عالم الذر يا علي يا علي يا علي بايعناك موفق إن شاء الله.